У аргентинців там класна сітка взагалі. Їм що група була, незрозуміло що. Тут вони вийшли, вони мають свої брати зі Швейцарії. І далі, там ще хороший розклад, особливих приїздів немає, поруч з базою. А місця проведення поєдинку то Ріо, Белорізонте, Порту Алегре. Хто мапу добре знає, той розуміє, що це, це все поруч з Аргентиною, ну відносно поруч. Тобто, все їм поки що на руку. Грають вони середньо, але там стільки класних футболістів, що можуть так. Без особливої гри дотягнути до того ж, навіть і фіналу. Ну що згадати, то попередній чемпіонат світу Голландія теж не грала, мучилася, мучила всіх і доповзла, і що Пробин забив взагалі виграти той чемпіонат. Тому Аргентина може бути в фіналі. Але я думаю, що цікавіше був би фінал без Аргентини. Ну, можливо, тому що є чиліць. А це сусіди. Сусіду побажати чогось поганого. <суватиме> Природньо, зрозуміло. Вітіскоп спортивне відео.